אחד החלקים העיקריים והבולטים ביותר כשנכנסים לפרופיל שלכם ותמונת תמונת הרקע. זהו שטח גדול שמיועד גם הוא למיתוג האישי שלכם ולכן אין לוותר עליו. שימו לב לבחור תמונה שמבטאת את האישיות שלכם או קשורה לתחום ההתמחות שלכם. ניתן להיעזר במאגרי תמונות איכותיים לבחירת תמונה התואמת למקצוע שלכם.